Revolt în rândul funcționarilor publici, salariile angajaților bugetari se acord în mod discreționar. Ministrul Muncii, somat, se dea explica i Sindicatul Național al Funcționarilor Publici. SNFP, spune ce salariile angajaților bugetari se acord în mod discreționar solicit public Ministerului Muncii Sublinierei Justiciei Sociale se comunice motivele pentru care angajații Ministerului nu au primit salariile înainte de pasul subliniere t. a Subliniere acum au primit celelalte categorii de personal subliniere i cum a promis premierul Viorica Dencil. Decizia de a nu acorda drepturile salariale înaintea pasul a produs o dezamgire extrem de mare în rândul angajaților sistemului instituțional al Ministerului Muncii, având în vedere faptul ce, în mod tradițional, sărbătoarea pasul ieretelui implică pentru toate familiile de români cheltuiele suplimentare. Consider MC, la fel ca sublinierea i celelalte categorii de angajați, membrii nu subliniere de sindicat din cadrul sistemului instituțional al Ministerului Muncii sublinierei justiției sociale ar fi apreciat foarte mult o decizie în acest sens, spune reprezentanții SNFP, conform News. Ei cer Ministerului Muncii să comunice motivele pentru care angajații instituției nu au primit salariile înainte de pasul de a subliniere Acum au primit celelalte categorii de personal, subliniere, cum a promis premierul Viorica Dencil. Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile joi. Înainte de pasul subliniere T, potrivit ordinului semnat de Ministrul Finanțelor, sublinierei publicat în monitorul oficial, printre ace subliniere Tiana Rexindu se angajații din înfcemânt subliniere I din Ministerele Muncii, Aprării, subliniere I Afacerilor Interne. Eugen Teodorovici a declarat. Miercuri, ce mulți nu subliniere i au manifestat interesul pentru plata salariilor înaintea serebetorilor, precizând ce lista publicat deja nu mai poate fi modificat. Premierul Viorica dăncilă a cerut în subliniere trilor, Miercuri, la începutul subliniere din cei de guvern, să iasă public sublinierea ieri se explice situații felecii salariilor în avans. Denci l-a marci, ce salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie. Ministerul Muncii Sublinierei Justiciei Sociale, MMJS, a transmis miercuri ce angajații MMJS nu au solicitat plata în avanța salariilor, care vor fi achitate la termen, astfel ce Ministerul nu a făcut o solicitare de devansare a termenului ce Ministerul de Finance. Angajații Ministerului Muncii Subluierei Justiciei Sociale nu au solicitat plata în a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care se nu a făcut o solicitare de devansare a termenului ce Ministerul de Finance. În principiu, astfel de solicitări au fost făcute de instituții care aveau zile de salariu în perioada 6 la 9 aprilie, care sunt zile libere, a artat ministerul.